Cel Popescu eliceanu s-a dezlămurit, atac fără precedent la adresa opoziției, Trag cât pot, presubliniere din telesenatului Senatului. Celin Popescu-Tericianu, a declarat marci, la subliniere OV, ce a discutat cu colegii din Biroul Permanent al Senatului despre organizarea unei subliniere din de plen în care se fie votate legile justiciei, menționând ce unii trag cât pot ca să lungească procesul de adoptare a acestor acte normative. Vom planifica o subliniere din de plen pentru a încheia acest proces. Unii trag cât pot ca să lungească acest proces, cu scopul evident de a împiedica transpunerea acestor proiecte în legii definitive sublinierei aplicabile. Până acum ele au parcurs întregul proces legislativ sublinierei de abia după ce vom încheia sublinierei la Senat, Camera decizională, vor mai exista sublinierei alte proceduri, înspec promulgarea de ce trebuie presubliniere dintele Claus Iohannis, care are sublinierei el dreptul să mai intervin în acest proces, a afirmat presubliniere dintele Senatului, conform Major Press. Referitor la o eventual contestare a acestor legi după ce vor fi votate, Celin Popescu Tericeanu a afirmat ce parlamentul le rămâne în orice car democratic unica entitate legiuitoare. Exist proceduri pe care trebuie să le parcurgem, cum am făcut sublinierea i până acum sublinierea fiecare intervenient în această procedură are la dispoziție anumite posibilități și se conteste. Pot să observ ce există tentacia din partea PNL-ului de a pune BC roate, dar nu este nimic nou. Procedurile vor continua cu celelalte instituții care au un rol în definitivarea lor, cum este CCR, care a făcut observațiile deja, a punctat Tericianu.